Moikka! Mä oon ja mä valmistuin nyt keväällä 2021 tältä osalta tuottajaksi ja mun opinnot kesti sen kolme vuotta. Parhaimpia muistoja mitä minulla on opintojen ajalta on kun ollaan saatu koko luokan kanssa tehdä erilaisia yhteistyötä yritysten kanssa. Kesäsuunnitelmiini kuuluu työt lasten ja nuorten parissa. Olen hakenut opiskelemaan yhteisöpedagogiksi. Tulevaisuudessa toivonkin voivani yhdistää OSAO-oppimaani yhteisöpedagogin työssä. OSAO. Kaikki on mahdollista.